شباب شباب زينة فيديو <تصفيق> جديد اليوم إن شاء الله راح نكمل التختيم وراح نلعب لعبة ورا شو نلعب لعبة المهم راح نكمل لعبة مرحلة فريزة فبدون ما نطول لا تشتركوا في القناة وتضغطوا زر لايك وتشاركوا الفيديو مع أصحابكم على رسول الله صلى الله عليه وسلم ويلا نبدأ في الجيم الجيم <سؤال> فيديو هذا تقريبا لاخر فيديو ذاكر اللي لعبت فيه المرحلة ثانيه التختيم كان يعني قبل قبل اسبوع أو اكثر من اسبوع لكن المهم نحن اننا نجلد في فيريزا إن شاء الله ساحاول ان نلم مراحل اكثر وايضا ايضا لا اعرف هناك من هناك من هناك من هناك من ربما ساترجم الفيديو لكن هذا اكيد سياخذ وقتا طويلا من المونتاج لكنني ساحلم اتابع على, فيديو على فيديوهاتي اكثر واكثر فاكثر و اقتربت الدراسه من الرجل فربما لن تجدوا فيديوها فيديوهات جديدة لقد ذهبت، ولا باللايك يا شباب في فيديوهاتي وفي الأخير لا تأتيني ولا لايك واسف إذا كان هناك اي ضوضاء سأقوم اذا بالمونتاج في المونتاج لكن المو المهم استا سيكورو سي سوريكم حركه رائعه يلا خلينا نتحول للبلو صوت سي جدا من فريزا بالاسبانية جوكو صوته جيد لكن اكيد ليس مثل الياباني او الإنجليزي. لكن بالنسبة لتقبله يعتبر ليس بسيء. لكن فريزا صوتها انا عليه صوت من سأترجم ان شاء الله سأحاول الترجمة وسأعتمد اكيد على صديقنا جوجل في الترجمة صديقنا جوجل دائما يساعد سريع تحول ممكن يكون ممكن لديك ممكن هذا هو البل... هذا هو <تصفيق> أوكي واعتذر أوكي. ايضا مجددا عن اي ازعاج او اي شيء مكلمش. شادي شادي شادي بالنسبة لها بالنسبة لتلك الوحدة التي نستعملها فيها اعتبرها سيئة جدا شيء يقطع لي ملابسي المهم بالنسبة لهذه خلوا تجميعها صعب جدا سأستعمله لانني لا اريد ان اطول في القتال كثيرا سننهي بالكامي هامي النهائيه اتمنى لو وضعوا قلتها في الفيديو الاول لا ربما قلتها لكن اتمنى ان يضعوا نسخه يابانيه تفهمون خيبانني سيكون الامر جيد بالنسبة بس اقول انا العب على اصعب صعبه فلا داعي لي يمي دلون ليش بهذا الشيء الا افضل لماذا تضيفون هذه نيتو أتى فيجيتا فيجيلي دفيجا ومو ما فيجيتا هو افضل شخصيه لدي في دراغون وغوكو من في شخصيه لكن فيجيتا افضلها اكثر كبرياء او الساياجيل يعجبني نفضل على الاقل في جولو فقط في خمسه او سته انه فقط انقذوا ذلك سوف اصير البلو انا اكثر شيء متحمس هو بلاكو غاليكو هذا سوبر غاليكو أفضل البيج <تصفيق> بانج أن تكون فاينل، ليش أحسن من الجالك؟ لأن بالنسبة لي قدرة فقط ساينزية أصلية، أحبها فقط لأنها من القدرات فيجيتا الأصلية، ليس كل بيج بانج الذي نكتسبه عندما <hesitation> بيج بانج فلاش ما مر الوقت و<hesitation>. لعلوم افضل ضربه لي في فيجيتال فاينل فلاش م. سيرجع الارزه ليه هادي <تصفيق> <تصفيق> اوكي انا هنا خلاص اذا تكون في ترجمه للمقطع لحظه واتمنى معوضه درسنا يساعد في تنظيم وقتي ترى كم سجلت كذا دقائق فيديو لا تنسوا دعمه باللايك. لا تنسوا. أحب لو كل بوست تكون لأنني بوست مشاهدة حوار بالإسبانية سألعب هذه أو سنتركها للحلقة القادمة. الحلقة القادمة يعني بعد ما نلعب هذه في وراها الحلقة راح نلعب مهمتين دي ودي لأنهما أصلا قصار دي تقريبا مدتها دقيقتين فقط دقيقتين يعني ودي يعني مش طويلة يعني سبعة دقيقتين دقيقتين فيكون الفيديو عشر دقائق إن شاء الله بنلتقي في فيديو قادم وعشان واحد ما يقوليش الصعوبة صعبة, صعبة جدا إن شاء الله نلتقي في فيديوهات قادمة جديدة.